Bloudění ani marné hledání cesty nebylo nikdy snaší. Máme chytré telefony, které nám ukazují, kde jsme a kam můžeme jít. Nepotřebují mapu, lišejníky ani hvězdy. Většinu povrchu naší země pokrývají moře a oceány a lidé se po nich odjakživa plavili. Navigace pak byla otázkou života a smrti. Počátkem novověku začaly námořníci používat složitější nástroje k určení polohy. Díky tomu mohli Evropané plout po celém světě a vybudovat koloniální říše. Jakobova hůl byla používána k měření úhlů. Později byla nahrazena sextantem. Byl to velký posun v přesnosti. Základem sextantu je, že měří úhel mezi dvěma spojnicemi. První spojnicí, je spojnice pozorovatel obzor a tou druhou je spojnice pozorovatel a například slunce. Základem sextantu je tedy úhloměr. Dále na sextantu můžeme najít soustavu zrcátek. To je proto, aby mohl mít pozorovatel v jednom zodném poli jak obzor, tak třeba slunce. Při houpání lodi nelze přeskakovat zrakem z jednoho objektu na druhý. Také na sextantu obvykle můžeme najít dalekohled a filtry. Dle výšky slunce nad obzorem můžeme určit zeměpisnou šířku. Měřila se výška slunce přesně v poledne, jenomže i ta se mění. Například během roku nebo dle polokoule. Navigátoři tedy měli přesné tabulky pro každý den v roce. Z nich vypočítali zeměpisnou šířku i svoji pozici. Všimněte si, jak důležitá byla pro námořníky matematika. Další extrémně důležitý přístroj, a nejen na moři, je samozřejmě i dalekohled. První dalekohled se strojil holandský výrobce čoček na počátku 17. století. Byla to vlastně jenom trubka opatřená dvěma skleněnými čočkami. Všechny ty přístroje vypadají velice jednoduše a přesto se s nimi objevitelé pustili na širé oceány. Museli mít buďto ohromnou odvahu, anebo čekat obrovskou odměnu. Představte si výpravu Krištofa Kolumba. Pluli do neznáma a vůbec nevěděli, zda narazí na souš. Tenkrát ještě církev tvrdila, že země je placatá a námořníci přepadnou přes okraj. Přesto Krištof Kolumbus dokázal plout 30 dní na západ a tak objevil nový svět.